أهدى من أم جابر إلى ولدها العريس حمود الجبري بمناسبة الزواج. مرحبا عارضة، أسرع، أسرع، أسرع، وبالي بسم أم العريس الشعر وقيفانا رحبت ما ثلاث بنت ثلاث